على حبل الهواء على حبل الهواء أركض إليك على حبل الهواء أركض إليك تعوقني الخطوات وتعصب بي يا سلسلة الرياح وصواعق الرعد وبريق البرق وزخات الأمطار على حبل الهوى أركض إليك وعوقني الخطوات وتعصف بي سلسلة رياح وصواعق الرعد وصواعق الرعد وبريق البرق وزخات الأمطار وترهقني وترهقني طبول الفزع وتقتلني طيارات الخوف والهنا يجرفني شبح السكوت، أتشبث بقدمي، أتشبث بقدمي على جسر الهوى، وترنح على مراجيح الحنين، أتشبث بقدمي على جسر الهوى، وترنح على مراجيح الحنين، وامد يدي وامد يدي لتبتقط حبي فلا تسكنه فيه بستان قلبك وامد يدي وامد يدي لتبتقط حبي ولي تسكنه فيه بستان قلبك يأخذني الشوق يأخذني الشوق والنهفة للوصول إليك أركض مع رياحك أركض مع رياحك سندباد على البساط أركض مع الرئاح كسندباد على البساط أطير كالفراشات أطير كالفراشات حين تحلق على رحيق الأزهار وأرقص مع النجوم كراقصة بليل أطير مع الفراشات حين تحلق على الأزهار على رحيق الأزهار أطير كالفراشات حين تحلق على رحيق الفراشات. واركس مع نزول قراكس بريء اركض واركض بحبل الرجاء فهناك شوق يدفعني اركض واركض بحبل الرجاء فهناك شوق يدفعني بالركود في الهواء كي ارى واسمع ضحكاتك وهمساتك فقد, رمي فقد رميت قلبي بسهم من الغرام، فقد من سهامك في صميم وجهي، وفاض عشك وسار بجسدي وفاض وسار وملأ أورديك. سألتك بالله سألتك يا بالله اِان تسكن نبضي وانت نعم صورتك في عيني سألتك يا بالله اِان تسكن نبضي وانت نعم صورتك في عيني فكم سترت في الخطاح fram ونزمت في عشكة اديائك فكم سترت في حبك حروف، ونزمت في عشكة اديائك ورسمتك بلوحاتي ونحتك تمسال في صبي ونحت وسم ورسمتك بلوحاتي ونحتك تمسال في صبي فاليوم حين أصبح وصلك مباح فاليوم حين أصبح وصلك مدع فلن يكون في الطريق إليك حصول أو كلاع أو فلن يكون في الطريق إليك حصون أو كلاع سأصعد وأتسلك على التلال وأتسلق الجبال، سأصعد على التلال وأتسلق الجبال وأغرق في البحور وأسلك طريقي الكهوف والغبائل، سأصعد على التلال وأتسلق الجبال وأغرق في البحور وأسلك طريقي الكهوف والغبائل، فلقد إستيقظت كل النوارس وأمطرت علي سحب الطلاق الآن، لقد إستيقظت كل النوارس. وامطرت علي سحب النواه الطلاق الان مع الحياه الدكتوره انا في